Sondaj care preveste dezastrul pentru Dragnea Itericianu, nu au nici oans la prezidențiale. Sociologul Mirel Palada Public datele unui sondaj în care arată cum stau Liviu Dragnea Icelin Popescu Tericianu, la capitolul încredere. Dacă Tericea nu se bucur de o încredere de 17, Liviu Dragnea are doar 9, motiv pentru care sociologul consider că ce cei doi nu au nicio la presideniale, pentru ce ar trebui să aibă mecar 25 și pentru a putea avea anse reale în turul 2. De ce e important să mesori încrederea? Pentru ce e precursorul votului? Eocondi e o condiție necesar, dar nu-i suficient. clar necesar. Cu mici excepții specifice votului negativ, nu prea poți să primătii votul dacă votantul nu are încredere în tine. În această logică de excluziune, dacă nu ai cel puțin 20-25 încredere din total populaie, e foarte greu să ai succes în turul 2. De ce spun asta? Pentru ce la vot în turul 2 vin de regulă 60 din total votanii. Ca să câtigi, trebuie să obi cel puțin 50 din acetia. Adic. jumătate din 60. Adic. 30 din total populaie. Repet, din total populaie. Încrederea omes urme din total populaie. Votul se mesoar din cei care vin la vot. De aceea am gesit de cuvin să fac această precizare, să ne lege-i de ceea de important nivelul la acum revenim la posibili notri candidai despre care se face vorbire zilele astea. Îi dacă încredere 7, cum are Dragnea, sau 17, cum are Tericeanu, cum crezi ce se faci saltul la aur spre 25 30, chiar cu o mainrie mare de partid în spate, care se zicem ce te votează în scârb ce trebuie. De aceea eu personal cred ce nici Dragnea, nici Tericianu nu au de Marian să se câtige preedinia României. Pentru ce ambii sunt departe de pragul necesar de mecar 25 încredere din total populaie? arată Mirel Palada, pe pagina personală de Facebook.